Ε, νομίζω ότι προφέρεται μπατμιτσβά. Ναι, έτσι προφέρεται μόνο. Α, τα ξέρα! Μήνε τώρα κάνω μαθήματα εβραϊκών, μελετάω το κείμενο τώρα και δοκιμάζω ρούχα που μου προκαλούν αντίληψη λόγω στρε και αναβατική κνήτωση. Αλλά αξίζουν τον κόπο, γιατί μπορεί σήμερα να είμαι κορίτσι, αλλά το Σάββατο θα γίνει επιτέλου. γυναίκα. Πολύ ωραία, αλλά που κολλάνε οι μπάτιδε. Αυτά τα μπάτι μπατμιτσβά είναι τρελά. Υφέστε ο